feel in case i'm jibe but i'm a sheep blani be tawnyosha tawnyosha ziuma boy even give us ana ina wa wa ma ga i'm on atakani viaje wana ukivuma laosi tulivuma ga ni ma shabiki mo onake na wa petition wana shinda kuni Kimasanai na Fano kwene gemu game yes. ngoma ya kwanza akasema na famia yes. Butika kaza bila kumogodaa yes. lowale wale ndo na nishabikia yes. shafanya mengi ambose onaga Tasidisha makubwa paka muone maajabu sio yes. mwaga acha bika mini pole pole tutafika chanati yes. nikipitisha wiki na sikia makelele heti yes. kipu natandalia pelee yes. wanatamani ngoma dondesha kila siku yes. basi kichoa ya tu yamchano msikie jana ndogoonekana kisamani ukitani tedogo na kurusu mtahani mekwenekea mmiliki popo yao ukitani tchivu tu moyo baba even yeah. ikimazana ina waomegaaga yeah. Ama taka ni viachi kwa